من هذه المباراة وصولاً إلى ركلات الترجيح محمود البري مع الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب اليمني يا سلام! محمود البري الآن يتصدى لأول ركلة ترجيحية عيني عليك باردة يا ولد البري يتصدى لركلة علي الحنبوسي دون اي فعل اي تصدي واي تألق والله وكأني أشاهد التعيع هو من يتصدى أيوة أعصاب الله يكون في عون العشاق الله يكون في عون الجماهير الحاضرة هنا في أرضية الملعب وفي المدرجات ومن خلف الشاشات أعصاب ما بعدها أعصاب نصل لمكلات الترجيح أول تصدي لمحمود البري ماذا عن فرح الشمراني ماذا عن الهداف الشمراني اللاعب رقم ثمانية على ذكريات ابو نوران آه فرح الشمراني في الجول في الجول في القول في الجول في الجول جول من اول ركله ترجيحيه ناجحه لمنتخبنا الوطني للناشئين سجدة شكر تكون من فرح الشمراني بعد العمل والمجهود الرائع لهذا النجم السعودي الذي ينتظر مستقبل زاهر وباهر لأن لأن مع عبد الوهاب الحربي وأيضا الجهاز الفني والإداري يأخذون بأيدي هؤلاء اللاعبين من أجل التطوير مواهبهم من أجل أخذهم للقمة من أجل أخذهم للمحافل والبطولات وللمنصات ركلة ترجيحية ثانية للمنتخب اليمني محمود محمود هذه تسجل هذه تسجل عن طريق عبد الله الدقيل عبد الله يسجل ركله الترجيحيه الثانيه للمنتخب اليمني الركله الترجيحيه الثانيه بعد ان تصدى محمود لبريم لركله الترجيحيه الاولى لركله علي الحناسي الحنبصي وبعد ذلك عبد الله يسجل اول ركله ترجيحيه ناجحه للمنتخب اليمني الثانيه بعد فرحه الشمراني الثانيه يذهب اليها صاحب الهدف صاحب هدف العوده محمد العيسى النجم السعودي اللي عادى منتخبنا الوطني في المباراه في الوقت القاتل في الدقائق واللحظات الاخيره من الوقت بدل ضاع العيسى في الوقت الاصلي والبدل ضاع سجل ما درك للترجيحيه أيوه يسجل اوووووه العيسى يضيع ركله ترجيحيه الثانيه لمنتخبنا الوطني، معلية يا كابتن ما يا كابتن جبت الصعب جبت الصعب وهذه ضاعت وما زالت لدينا الامور، الان ايضا التعادل يستمر عزيزي المشاهد، التعادل ما زال يستمر ايضا بركلات الترجيح برافو برافو حارس المرمى وضاح انور بهذا التألق وبهذا التصدي اللي لها بنفس الزاويه اللي صدها محمود البري ايضا ينجح وضاح انور، الركله الترجيحيه الثالثه للمنتخب اليمني محمود البري، محمود البري يسجلها ماذا؟ الكره في المرمى في المرمى انور الفريقي اللي يعرف طريق المرمى انور يسجل ثالث ركله ترجيحيه ولدينا واحده خاطئة كانت الأولى، الثالثة ناجحة بهدف ثاني بركلتين ترجيحيتين يسجلها المنتخب اليمني على يمين محمود البري البري اللي ذهب آه في الجهة الثلاثة. ركلة ترجيحية الثالثة تسجل بإذن الله عبد السلام برناوي برناوي برناوي يذهب ويسجل يا سلام جول ركلة ترجيحية الثالثة ركلتين ناجحة لكلا المنتخبين وركلة خاطئة من محمد العيسى أولا وعلي الحمبصي أولا ومحمد العيسى لمنتخبنا الوطني للناشئين برافو عبد السلام اللي وضعها على يسار حارس المرمى في اللقطة الماضية في الركلة الترجيحية الثالثة ماذا عن الركلة الترجيحية الرابعة عادل عباس عادل عباس محمود البري بالعادل عباس بالعادل عباس ينجح في الركله الترجيحيه الرابعه يسجل ثالث ركله ترجيحيه ناجحه ايضا بذات الزاويه محمود بذات الزاويه يسجل من خلالها عادل عباس يسجل من خلالها عادل عباس نواف البشري اللي عدا ثلاثه اهداف في البطوله مع فرح الشمراني القناص الصقير صاحب القميص عشرين نواف البشري في المرمى يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا كبير يا نواف البشري في هذه اللقطه صعب انها تصد صعب انها يا وضاح الكره ذهبت الى الشباك واعلنت عن ركله ترجيحيه صائبه ويستمر التعادل عزيزي المشاهد ويستمر التعادل ثلاث ركلات ترجيحيه صائبه واحده خاطئه ثلاث ركلات ترجيحيه صائبه واحده خاطئه محمد العيسى وعلي الحنبصي ماذا عن رفعه البديل في الشوط آه الثاني مع المدرب قيس محمد صالح هل يسجل ام ان محمود البري يتألق ويتصدى في هذه الكرة رفعت الندى في هذه اللقطة اللاعب رقم تسعة محمود البري بإذن الله يتصدى محمود ورفعت محمود في اللقطة الماضية بل رفعت هو من يسجل في اللقطة الماضية الصعبة صعب على محمود آه البري في قلب المرمى وبالتالي ركلة ترجيحية خامسة ناجحه من اللاعب البديل رفعت قلبه في قلب المرمى ارسلها رفعت اللاعب البديل ركله الترجيحيه الخامسه واذا سجلت تستمر الامور بذات التعادل ركله لركله لكن اذا ضاعت تحسب الامور للمنتخب اليمني حسين الطاهر باذن الله تستمر الامور بذات التعادل حتى في ركلات الترجيح حسين الطاهم في مواجهه مع وضاح انوار حسين لطاف في المرمى